صل يا ربي عليه وعلى آل كرام وعلى كل الصحابة وأبي الحسن الإمام كم له من معجزات ظاهرات باهرات لا لها حد فتحصى فهي من محض السلام يا نسيج العنكبوت لم يكن بك أي فوت قال أكفرهم بصوتا انظروا باب الحمام ليلة الهجر الأمين عند بابه مشركين ليلة الهجر الأمين عند بابه مشركين نور وضاء الجبين لم يروا اهل الظلام نعم صاحب والرفيق نعم صديق صديق الملقب بالعتيق وهو في الهادي مهار